Доброго. А що таке? А де ваша масочка? А ваша так? Чорному А це що це таке? А що це у вас таке? В решітки радіатора за. А представтесь, будь ласка. Представте. А де ваша маска? А ваша де? Я в своїй машині. Я де з вами стою Я в своїй машині. Це моя власність. Я ще не ознайомився. До повного знайомлення. До повного знайомлення треба дивитися значить, на посвідчення. На яке? А чого без маски? А ви чого без маски? Я де? я вас в автомобілі ще де? То я все в автомобілі. Посвідчення об'являю. Ви мене зупиняли? Так. Да. Ви мене не зупиняли? Вас зупиняли. Хто зупиняв? Добрий. Автомобіль стояв. Де стояв? Ти тут стояв. А що ми шо на ти, ти перейшли? Ти... По... Підіжіть, будь ласка. Що, шановний? А чого ви сперлись на автомобіль? А не можна. А де ваша маска? А де ваша маска? Я в себе в автомобіль. Ми на вулиці, ми не з вами в автомобілі. Контакти якоби вийді з автомобіля? Не буде виходить. Наказ 14 Який наказ ви повинні вийти? За ви мене зупиняли? Я вас ми вас зупиняли. Де Якщо де, ва... Ва... де ваша маска? Якщо ви зараз не вийдете? За парк, де ваша маска? Ми будемо вас Де ваша маска? будемо враховувати. Де ваша маска? Де ваша, маска? ваша де маска? Я в себе в автомобілі. Віде, Хлопці, віде, не віде. вийде зараз тут незаконні дії зробити. незаконні дії. Які незаконні Шо дії? Ви, я вас попередив, якщо ви не вийдете з автомобіля, ми будемо... Що я роблю? А що є така причина зупинки? Порушення право-дороженого. Які саме? Все, в масі. Тепер ми розпочинаємо. Я вас попередив, шановне, якщо ви зараз не вийдете з автомобіля, Я почув, я почув. Почу. Причина, причина зупинки. Хлопці, причина ви, зупинки вас Причина зупинки Вам повідомили причину зупинки Яка? Встановлені додаткові освітні водії Це наказується штрафом? Так, це, це технічний стан. Виписуємо постанову Згідно наказу 1475 ви зобов'язані вийти з автомобіля Я вам повідомлю Почули мене? Я, я, я, ви, дзвоню... я, я дзвоню на 102 Я дзвоню на 102 та ви звоніть на 102, я вам говорю, ви будете затримані в разі невиконання поліцейських студентів. Який? Ви мене зупиняли. Не, зупиняли. Я не зупиняли! Я стояв Та тут! Я стояв Та тут! Я стояв, тут. Я в стояв суді, тут! В суді подивимося таймінг і буде все ясно. Який в суді? Я, я, я, я стояв чого? тут, я ніякого не трог. До... Чого ви розцінює, Ви зупиняли. мене не зупиняли. зупиняли! Так ми лучше, може здаємо, зупиняли, не зупиняли. У мене все записано. Так у нас теж все записано. І що? То покажіть. Покажіть, що ви мене зупинили. Покажіть, будь ласка, що ви мене зупинили. Покажіть, будь ласка, що вийти з автомобіля. Будь ласка, покажіть, що ви мене зупинили. Причина зупинки. Ви будете в примусовому Я не буду виходити з автомобіля. Я вас боюсь. Я вас боюсь. Я вас боюсь. Я, вас боюсь. я, вас боюсь. я, вас боюсь. я не хочу. Зону. В сміслі? А що що я зробив? Що я зробив? Що я зробив? Що я зробив? За правопорушення. За саме! Скла та встановлені додаткові пишіть штраф. Пишіть штраф. За автомобілля, штраф. Я не буду Це наша вимога — автомобіля виходити. Я не буду виходить. Це я автомобіль. не буду виходити. Ну, ви покора, ви не покорно? Яку? Вимузі, причина зупинки. зупинки. То пишіть постанов, несіть, баншет пишіть. Я не буду виходить. або будете в прямовому порядку виходити. Я вам ще раз повторяю. Пишіть постанову. Подій, ви мене чуєте? Пишіть постанову. Вно... Як... Яку постанову? Чому ви мені розказуєте, що мені робити? Я вам даю закону, поди... з автомобіля третій раз. Зупинки вам повідомили три рази. Що не зрозуміло, я не можу поняти. Ви хочете, щоб це все проходило в примусовому порядку? З вами нормально спілкуємо. Я зараз вийду. Що поміняється? Вийдіть з автомобіля, я не буду виходити. будьте добрі, придявіть посвідчення водія, реєстраційний документ. На що? Для перевірки, для складання адмін Виписуйте! Отдайте. Виписуйте! Давайте! Розгляд справи! За Розгляд справи! Я прийдіть, я Розгляд справи! Водій, ви Розгляд будете доставити в примусовому порядку, я вам повторюю. Я вам ще раз повторю. Пишіть постанову. Я вдоль. нічого Водій. не порушував! Шість разів вже вам повторили, що... Ви, ви мене не зупиняли, я сидів в автомобілі, так, я просто сидів. Ви, зупиняли. ви мене не зупиняли. Зупиняли. зупиняли! Я тут просто зупиняли. ви встали раніше на дві секунди, це тут... нічого не значно. Це значить. Водій це хто? Водій, це хто. Той, хто керує, керує транспортним, транспорт, я, я керував транспортним зараз. Транспорт, я стояв, є безперечка, я стояв, Все. Я сиджу. Водій ви це та, хто? Зараз будете лежати. Я... я не буду лежати. Підіжіть, Підажі... несіть планшет, пишіть, я вам придявлю документи. Я можу вам паспорта тільки показати. Я не буду виходити. Я вас боюсь, я не знаю хто ви. Ви, виходьте з автомобіля. Не робіть з цієї ситуації. З якої ситуації? Вийдіть з автомобіля, вам пояснюється. Це ваш обов'язок. Ви зобов'язані. Який як обов'язок? вимогу працівників поліції вийти з автомобіля. Я вас почув. Тако, такого немає. Не зобов'язаний я. Зобов на законну вимогу. Це незаконна вимога. У не мене є документи, є що. Я, я, в... я, дуже радий. я не Ви буду виходити з автомобіля. Як, як, як звати? Оліг. Оліга, нормально так. з тобою спілкуємося. Наш То спілкує... я нараз. Підожіть, як, ви як, ви як, як вийшли? як вийшли? Як вийшли? У мене все записано. Не одна камера. І ну хлопці, ну не вийде розвести що тут. Що розвести? Ну ну на що? Яка розводить? причина За зупинки? Розводиш, За що розводить? розводить? Тобі, Тобі тут не свій планшет. Перша встановлені додаткові ти... вогні не передбачені заводом виробником. Є? Несіть планшет, я вам приділю далі. документи і пишіть постанову. Пишіть, то все пишіть. Нема її. там такого штрафу. Попередження там є. Попередження. 125, пишіть попередження. Вийдіть з автомобіля. Я не буду виходити. Це незаконна вимога. Ти чому не можеш вийти з машини, показати документи і їхати далі? Нащо ти провокуєш працівників? Кого я провокую? Ти не виконуєш законні вимоги. Я стояв. Та... Ти з'їхав, ну що ти мені розказуєш? Я ж за тобою їхав. То що ти став раніше на тебе... Чого? чого? А подожди, подожди, чого чо ми перейшли на ти? А чого ви перейшли на ти? То, то ти перейшов, то я ну, до то, тебе я на ти. Я перейшов. Я по-нормальному говорю. Говорю я по-нормальному. Я з вами не знайомлю. Можна ваше посвідчення? Вам вже приявляли. Я... Ні, я... приявіть, будь ласка, посвідчення. Я на вас буду скаргу писати. Давай. Друзі, як ви керуєте за спущений колись? Чорноморец Артур. А? Дякую. Вийди з машини. А ваше можна посвічити? А машини виїжджали. Вам всі працівники Не всі. Посвічення. Ви тільки в двох. Третій мені не приділив. З машини вийдіть? Я не буду виходити. Олег, не провоцируй. Ну на законі вимогу хлопці. Ти хлопці, ти Ну що я вироб? зробив? Я не хлопці. Я, зв... ні, хлопці. Нікої, я вже з вами вже сужуся. Ти мене тюриш чи ні? Чого ми на ти перейшли? Ти тюриш мене? Що що я зробив? Подіржи. Я говорю з тобою по-нормальному. Я по-нормальному? Яка вимога? Чого ви мене зупинили? За порушення правил дорожнього руху. Давайте будемо виписувати ми постанову. Ми не будемо тут говорити Того? 20 минут, ми тебе, Олег, достанемо з машини, і ти не будеш радий. Хлопці, я дзвоню в поліції. дзвони, не дзвонини, ну ми свою роботу зробимо, я тобі говорю. Подождіть, за що, ну Видите, за що, об'ясні. Су... Я з вами сужуся випуск. вже не перший раз. Да не, хлопцы, я выхожу. Хлопцы. Блэч, я, выхожу. я выхожу. Я выхожу. Я выхожу. Билон, я выхожу. Машины, я выхожу. Вы я выхожу. Хлопцы, я выхожу. Уже. Я выхожу. Машины, блядь, я с ну, машины? Кто с машины? Кто с машины? я с машины? Кто с машины? Кто с машины? Кто с Ты, ты ну, по-нормальному. Ну що? Ну що? По-нормальному я, ну, по я тобі говорю. Ты або сам виходишь, або ми тебе достаємо. Я тобі щас Я предъявляю документы. Я предъявляю документы, предъяв... хлопці. Я предъявляю хлопці. Я предъявляю документы. Я документи предъявлю. Законна вимога вийти з автомобіля, ти не порушуєш закону вимогу. Ми зараз Я предъявляю документы. Я не буду виходити. Я вийду. Я выйду! Ну чуєте чи не чуєте? Я виходжу! Ну я виходжу! Я виходжу навдавна! Хлопці! не мене ремень! У мене ремень! Хлопці! Хлопці! Ви ж воно ще не мене! Ремень пристопнутий! Хлопці, ну ремень пристопнутий! Ну щіпні! Я от щіпну! Ну хлопці! Ну дайте я да те Ну спнить. я выйду, я выйду, я выйду. Вот я выйду. Руки что, блядь? Я выйду. Руки госпы. Руки за спина, по. Вот Руки назад. На Позволь Взял кузнь, действуй, непокоришь, заходи, в него простилих не кулить. Разумее, где? Машину е ⁇ брат. Стреляй!